Donald Trump nu se lasă după avertismentul adresat Rusiei: relațiile noastre sunt mai proaste ca pe vremea războiului rece. Presubliniere din Statele Unite, Donald Trump a estimat miercuri, într-un mesaj pe Twitter, ce relațiile ruso-americane sunt la ora actual mai proaste ca oricând, chiar mai proaste decât în timpul războiului rece. El afirmă, însă, disponibilitatea sua de a ajuta Rusia să depsublinierească dificultțile economice, dar cu condiția opririi cursei în armării, un mesaj aparent mai conciliant, după ce mai devreme a avertizat Moscova. Prin intermediul aceleia subliniere recele de socializare, se se pregătească pentru rachetele pe care armata american le va lansa asupra Siriei, informează AFP subliniere Idpa, punct. Relațiile noastre cu Rusia sunt acum mai proaste ca oricând decât în perioada războiului rece. Nu există niciun motiv pentru aceasta. Rusia are nevoie de noi pentru economia ei, ceea ce ar fi foarte o subliniere ori de făcut. Sublinierei avem nevoie ca toate națiunile să lucreze împreună. Să curs în armării, a scris Trump pe receaua de socializare. Alert! Donald Trump amănim Rusia cu război anun bombardarea Siriei. Acest mesaj survine la scurt timp după un altul în care presublinierea dintele american avertizează Moscova ce urmează riposta sua. După ce zeci de civili au fost uci subliniere, i sunt în apropiere de Damasc în urma unui atac chimic pus de statele occidentale pe seama a regimului presubliniere din călui Bashar al Assad aliat cu Rusia. Rusia a promis și va una câte una toate rachetele trase trei Siria.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 care subliniere îi ucide propriul popor, subliniere îi face pe legere. a scris Trump pe Twitter, el replicând astfel sublinierei declarației ambasadorului Rusiei în Liban, Alexandr Zazipin, care a spus ce Rusia va doboru orice rachet american ce ar fi lansat către Siria.